אז הייתי ילדה שמנה, נערה שמנה, אישה שמנה. עשיתי המון דיאטות בחיים גם בתור ילדה, נערה, אישה שמנה, עד שבאמת הגעתי לדש, איכשהו דרך פרסום. הייתי מאוד סקפטית בהתחלה. השילוב של הדיאטניות של אותי ומלוות אותי עד היום. وا של כל התמיחים וכל התהליך של داش ירדת 36 קילו זה לדוגמה שאם תקנה מגפ ונסגר עליי אחד לברך לצוח העניין זה משהו שבנאדם רזה לא יכול להבין אבל רק בן אדם שהוא שמן יכול להבין את זה